Пуснах едно демо само за мембъри в uh, YouTube и аз това демо го направих преди много време. Не трябваше да има време, просто отидох да си кажа какво мисля. После ми писа един младеж бензиджия на една от uh, бензиностанците, по които минаваме по път, докато ходим на отчастия. Го срещнах веднъж. И ми е написал, чуй ме. Неща да мога да си говоря с тебе и да мога да те имам като човек. Ти си много никога не спирай със сълзи ти го пиша. Трябва да я направя тази песен. А сега ми е изпратил и припев. Как да те... е? гати припева! Защо да не го изпее той? Да се дигнем и да отидем там където живее митко и да го попитаме дали иска да направи с мене фичеринг тази песен. Споредане това ще е не това, е това е той там! Това е там! Това е от това, Намерих ли то, ме. това, което ми изпратих. А, какво става тук, И сме тука да да я направим заедно там, бе. Е, бе, бърът, е, допусна, да допусна Даже ми, Благодаря, че ни го подари на нас И си че ние да ти направим ето сбъдна мечта А ти сбъдна наша